هذه النسخة للاستماع فقط. غيوم البشايرات مرت يوم عقد قران انس ابن ملحان ويا حي هذه النسخة للاستماع فقط. تملى اكو زان الحافل به طيب الجدان وزان الف. في الأسماع أجمل الليالي أجمل الليالي يا غير مع الفشاع انطرت يوم عقد قران أنا من الحان ويا حاي طاريه فخره الوطن مبروك يا فارس الميدان نظلي وذك في القلب وقفة بطوليه يا نسل الكرم الحان رفيع القدر شان عن العز والطاه بعيداه قويه وسع الجناب وفاتح الباب للضيفان طريقه الحجاج وطيب القلب والنيه واخوالك هل الوقفات هل الج تلاثار تلهية وعمامك لهم بالطب والمرجلة عنوان تحول على الفخر والمجد أول وتالية وربعك مطير المجد والعز والسلطان بال. ساعة مدال مع السفرا حكم بالخير والسعد زاهية غيوم مع البشاير انطرت يوم عقد قران انس ابن ويا ويحاي طارية تملاك وزان الحفل به طايب الجدان وزان يا فخر الوطن مبروك يا فارس النيدان نظلي ولك في القلب رقفه بطوليه يا نسل الكرم الحان رفيع القدر شان على العز والطاه بعيده قويه وسيع الجناب وفاتح الباب للطيفان طليقه الحجاج وطيب القلب والنيه اخوالك هل الوقفات من لعبة هل الجو تلاثار الهية وعمامك لهم بالطيب والمرجله عنوان زحولي على الفخر والمجد أول وتالية وربعك مطير المجد والعز والسلطان والنعم في المطران هل الفزعه عهل حية يا السعادة يا عساها مدال زمع سفرة حكم والسعادة والسعد زاهية